خلق الله عز وجل آدم عليه السلام في آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض فجاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك والسهل والحزن وبين ذلك والخبيث والطيب وبين ذلك فبعث الله عز وجل جبريل عليه السلام في الأرض ليأتيه بطين منها فقالت الأرض أعوذ بالله منك أن تنقص مني أو تشينني فرجع جبريل ولم يأخذ وقال رب إنها عاذت بك فأعذتها فبعث ميكائيل فعاذت منه فأعاذها فرجع فقال كما قال جبريل فبعث الله ملك الموت فعاذت الأرض منه فقال وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمره، فأخذ من وجه الأرض وخلطه، ولم يأخذ من مكان واحد، فأخذ من تربة بيضاء وحمراء وسوداء، فخرج بنو آدم مختلفين، فصعد به فبل التراب، حتى عاد طينا لازبا، لزق بعضه ببعض، ثم قال الله تعالى للملائكة، إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فخلقه الله عز وجل بيده لئلا يتكبر إبليس عنه فخلقه بشرا فكان جسدا من طين أربعين سنة من مقدار يوم الجمعة فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه وكان أشدهم منه فزعا إبليس فكان يمر به فيضربه فيصوت الجسد كما يصوت الفخار يكون له صلصلة فذلك حين يقول الله من صلصال كالفخار فكان إبليس يقول والله لقد خلقت لأمر عظيم فدخل من فيه وخرج من دبره وقال للملائكة لا ترهبوا من هذا فإن ربكم صمد وهذا أجوف لئن سلطت عليه لأهلكنه فقال الله تعالى للملائكة فإذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا له جميعا فلما نفخ فيه الروح دخل الروح في رأسه فعطس فقالت الملائكة قل الحمد لله فقال الحمد لله فقال له الله رحمك ربك فلما دخلت الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة فلما دخلت الروح في جوفه اشتهى الطعام فوثب قبل أن تبلغ الروح إلى رجليه عجلان إلى ثمار الجنة وذلك حين يقول الله تعالى خلق الإنسان من عجل. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين ثم قال الله تعالى يا آدم اذهب إلى هؤلاء النفر فقل لهم فانظر ماذا يقولون فجاء فسلم عليهم فقالوا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته فقال الله يا آدم هذا تحيتك وتحية ذريتك قال آدم أي ربي وما ذريتي قال الله تعالى اختر إحدى يدي يا آدم فاختار يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين فبسط كفه فإذا من هو كائن من ذريته في كف الرحمن فإذا رجال منهم أفواههم النور وإذا رجل يعجب آدم نوره فقال ربي من هذا؟ قال هذا ابنك داود قال آدم أي ربي فكم جعلت له من العمر قال جعلت له ستين سنة قال أي ربي زد في عمره قال لا إلا أن أزيده من عمرك وكان عمر آدم ألف عام فزاده أربعين عاما فكتب الله عليه بذلك كتابا وأشهد عليه الملائكة فلما نفد عمر آدم بعث الله إليه ملك الموت ليقبضه فقال آدم أولم يبقى من عمري أربعون سنة؟ قال له ملك الموت يا آدم ألم تعطها لابنك داود؟ قال ما فعلت ولا وهبت له شيئا فأنزل الله عليه الكتاب وأقام الملائكة عليه شهودا فجحد ذلك فجحدت ذريته ونسي فنسيت ذريته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول, ان اول من جحد ادم ان اول من جحد ادم ان اول من جحد ادم وعن ابي بن كعب رضي الله عنه قال في قول الله تعالى واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا قال فجمعهم لادم يومئذ جميعا ما هو كائن منه الى يوم القيامه فخلقهم ثم صورهم ثم استنطقهم فتكلموا واخذ عليهم العهد والميثاق واشهد عليهم انفسهم الست بربكم قالوا بلى قال فاني اشهد عليكم السماوات السبع والاراضين السبع وأشهد عليكم أباكم آدم ألا تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري ولا تشركوا بي شيئا وإني سأرسل إليكم رسلا ينذرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتابي قالوا نشهد أنك ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك فأقروا له يومئذ بالطاعة ورفع أباهم آدم فنظر إليهم فرأى فيهم الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك فقال آدم يا ربي لو سويت بين عبادك فقال الله يا آدم إني أحببت أن أشكر فلما حضرت آدم الوفاة عهد إلى ابنه شيف وعلمه ساعات الليل والنهار وعلمه عبادات تلك الساعات فقال لبنيه أي بني؟ إني أشتهي من ثمار الجنة قال فذهبوا يطلبون له فاستقبلتهم الملائكة ومعهم أكفانه وحنوطه ومعهم الفؤوس والمساحي والمكاتل فقالوا لهم يا بني آدم ما تريدون وما تطلبون أو ما تريدون وأين تطلبون قالوا أبونا مريض واشتهى من ثمار الجنة فقالوا لهم ارجعوا فقد قضى أبوكم فجاءوا فلما رأتهم حواء عرفتهم فلاذت بآدم وذهبت لتدخل دونهم فقال إليك عني فإني إنما أوتيت من قبلك فخلي بيني وبين ملائكة ربي فما لقيت ما لقيت إلا منك ولا أصابني ما أصابني إلا فيك فقبضوه وغسلوه بالسدر والماء وترا وكفنوه وحنطوه وحفروا له ولحدوه وصلوا عليه ثم أدخلوه قبره، فوضعوه في قبره ثم حثوا عليه، ثم قالوا يا بني آدم، هذه سنتكم، وماتت بعده حواء بسنة واحدة، فاللهم أحسن خاتمتنا، ولا تقبضنا إلا وأنت راضٍ عنا يا رب العالمين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد،